گیم پلے کے ساتھ پلے نہیں آئے گی کر دینا ہی گجرات <tune> <tune> <tune> بائیو نیٹ ریسٹارٹ کیا میرے گرنیڈ میرے موبائل ڈاٹے پے کر لیا but I scored, yeah. Don't give up. Your I'm recalling it, teammates. We'll call you. Thanks. Thanks. ابراہ <taparou> Ibrahim, یار نانا کر اس جگہ پہ کھڑا ہو. ہو اس جگہ پہ جی گرنےڈ لگنا ابراہیم <متصف> oh, oh, تو مار تو کر پاگل ہے پہ کیا چکتا ہے لوٹا باہر ابراہیم ادھر آ I'm lying to the ai... Head toward this point ऐसे नहीं नहीं वही है ना बंदा पास स्नाइपर है bray midra marked the location wahan pe banda hai oh یو ٹی آئی سرکارو آزاب لوٹ کرنے باغ کے آیا تھا आगे आगे हेड टुवर्ड दिस पॉइंट वे इकट्ठे या ना करें दोनों मरेंगे बख्सा भी है इब्रैम मागे आ जा दो बंद रैगे بوٹ مائک کرو برائم برائن بوٹم Mm-hmm. <laughs> مائی کان کر پھر وائف دوں گا ابراہیم ابراہیم کو دیکھ yaar asaan karde ya na tang kar marked a location watch out watch out watch out watch out watch out okay watch out marked a location watch out watch out ibrahim bolega location بندہ یار بندہ آ جانا یار بھائی کر بولا تو ہے بولتا رہے مانگ تو نہ کھڑا بول پہلے میں ووٹوں بول پہلے میں ووٹوں نا ووٹ میں ووٹ جا جا ووٹ ہے ویسے وہ تو مجھے پتا ہے تم ووٹ منعچب کر جا ریوائیو لے لے نو دے نکل ریوائیو ہے دے جا. نا یاد برف oh, میں برف میں چل یار منٹ بچہ ریوائیو دے چل لے منو نکل یہ تم خود مائیں ایک ترنتر کی بوت ہیڈ ملے گی تو چل رہا ہے اس ویڈیو کے آئی لو یو انجوائےڈ ویڈیو بائے